מהי רשת מסטודון? מסטודון היא רשת חברתית בקוד פתוח בדומה לטוויטר, המשתמשים יכולים ליצור לעצמם פרופיל, לפרסם הודעות, תמונות, סרטונים, וכמובן לעקוב אחר משתמשים אחרים אורך ההודעות במסטודון הוא עד 500 תווים הן מוצגות בסדר כרונולוגי בניגוד לפלטפורמות אחרות, מסטודון היא מבוזרת. ברשת מסטודון אין שרת מרכזי, ולכן אין תאגיד או אדם מסוים ששולט ברשת מסטודון. כל פלטפורמת סושל אחרת נמצאת בשליטה של תאגיד כלשהו, או אפילו בבעלות של אדם יחיד שיש לו שליטם להל הכל. אבל במסטודון כל אחד יכול ליצור ולהפעיל שרת מסטודון משלו. זה נקרא Instance. תוכנת מסטודון היא קוד פתוח, אז כל אחד יכול להקים שרת מסטודון משלו עם חוקים משלו. לכן אפשר להגיד שכל שרת משרת בעצם קהילה שמפילה ומנהלת אותו לפי חוקי קהילה אמיתיים. ולא מדובר באיזה תאגיד גדול שעוקב אחרי הפעילות שלך כדי למכור פרסום וכדומה. ורב השרתים של מסטודון, ממומנים בתרומות של המשתמשים עצמם. אבל, איך שרתי מסטודון מתקשרים זה עם זה ויוצרים רשת? משתמשים בתוך אותו שרת יכולים לעקוב זה אחרי זה. בנוסף, הם גם יכולים לעקוב אחרי משתמשים בשרתים אחרים. לכן, אם זאת שכל שרת מסטודון מנוהל באופן עצמאי, המשתמשים יכולים בכלל זאת לתקשר עם חברים בשרתים אחרים, באופן חלק וזורם. אם קהילות רוצות יותר פרטיות, הן לא חייבות לתקשר עם שרתים אחרים. כלומר, ניתן נ לחסום, ואפילו להעיף משתמשים בעייתיים. העיקר הוא זה. מסטודון היא רשת חברתית ששמה את המשתמש במרכז. בניגוד החברתיות המסורתיות, מסטודון לא יכולה לפשות רגיל, היא לא מחירה. ובנוסף, קשה לחסום אותה למשל על ידי ממשלות מסוימות. המשתמשים חופשים להצטרף לאיזה קהילה שהם רוצים ולתקשר עם מי שהם רוצים. כיום בתחילת 2023 יש יותר מ-8 מיליון משתמשים רשומים בהמון שפות ביניהם אלפי משתמשים בעברית. הפדיברס, שהוא שם כללי לפדרציה הזו של שרתים, גדל בקצב מהיר. חלק מהשרתים כבר לא מקבלים חברים חדשים. אז... אז לאיזה שרת להצטרף? מתחת לסרטון, אה, לפחות ביוטיוב, יש רשימה שרתים בעברית עם קישורים אליהם. בכל אחד מהשרתים יש דף עודות שבו אפשר לקרוא מה מאפיין כל אחד מהשרתים, מה הכללים בו, ומי מהם פתוח להרשמה, נכון לעכשיו. קדימה ל